سخت بھائی تھے حضرت یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دن حج کے موقع پر حج کرنے گئے نا تو آپ لکھتے ہیں کہ اس دفعہ نا حج میں بہت رش تھا بہت بندے آئے تھے تو جب میں حج سے فارغ ہوا سارے ارکان ادا کر لیے تو میں نے رب ربطالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ آج حج پہ اتنا رش تھا اتنا لوگ آئے مر تعالیٰ تو نے سب کا حج قبول کر لیا کہ کوئی رہ بھی گیا وہ مالک ہے وہ بے نیاز ہے وہ کرنے پہ تو فرماتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے والدین کا چہرہ خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ تک لے میں تجھے مقبول حج کا سوابتا کر دوں گا وہ بے نیاز ہے کسی کا یہاں پہ حج قبول ہو رہا ہے کسی کا مکے جا کے بھی قبول نہیں ہونا وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے حضرت مالک بن دینار آپ نے عارضی کی کہ بار تعالیٰ سب کا حج قبول ہوا تو پھر رہ بھی گیا تو جب آپ رات کو خواب میں سوئے, سوئے نہ جب آپ خواب میں آپ کو جواب ملا کہ مالک بن دینار سب کا حج قبول ہوا ہے سوائے ایک بندے کے تو بھی وہ کون سا بندہ محمد بن ہارون بلخی جو بلخ سے آیا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا باقی سب کا حج میں نے قبول فرما لیا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور خیمے لگے ہوتے ہیں ہر قبیلے کے علیحدہ علیحدہ جیسے آج بھی کوئی بندے گئے ہوں تو ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان سے جو بندے جاتے ہیں ان کی علیحدہ ہوٹل بک کی جاتی ہے دوسری کنٹریز جو آتے ہیں ملکوں سے آتے ہیں ان کی علیحدہ ہوٹل بک مطلب پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر فلاں ملک کے بندے ہیں اس جگہ پر فلاں ملک کے بندے ہیں تو وہاں پر بھی خیمے لگے ہوئے تھے حضرت ملک بھی دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بلخ کے لوگ کہاں پہ رکے ہوئے ہیں تو میں پوچھتے پوچھتے پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا کہ یہ خیمہ جو ہے نا یہ بلخ سے آئے لوگوں کا ہے تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے وہ جتنا بھی بندے تھے قبیلے میں وہ سارے کہنے لگے کہ وہ تو بڑا عبادت گزار ہے وہ تو بڑا نیکوکار ہے اور اس کے چوبیس حج ہو چکے ہیں یہ چوبیسواں حج ہمارے ساتھ کرنے آیا ہوا ہے اتنا عبادت گزارے ہم سے بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے آگے سے سوال کیا کہ وہ کہاں ملیں گے مجھے تو بندوں نے بتایا کہ پہاڑ کی پچھلی سائڈ کو انہوں نے اپنی علیحدہ سے خیمہ لگایا ہوا اور وہاں پر بیٹھ کر محوی عبادت ہیں حج کے ارکان ادا کر کے آتے ہیں عبادت میں لگ جاتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے اور بڑے سخی بھی ہیں مال و دولت بڑا الٹاتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اس کے پاس گئے سلام عرض کیا اور پوچھنے لگے کہ کیا تم محمد بن ہارون ہو تو آگے سے انہوں نے وعلیکم السلام بولا اور کہنے لگا جی میں محمد بن ہارون ہوں کیا آپ مالک ب دینار ہیں حضرت مالک دینار بڑے پریشان ہوئے بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے تو آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے گفتگو کی تو وہ جو بندہ تھا محمد بن ہارون وہ پوچھنے لگا کہ حضور بتائیے کس لیے آئے ہیں آپ حضرت مالک میں دینار فرمانے لگے جی آپ کے چرچے بڑے سنے ہیں اس لیے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہنے لگا کہ نہیں جو اصل بات ہے نا جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بتائیں تو کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں آپ کو دیکھنے آیا ہوں آپ بڑے عبادت گزار ہیں نا اس لیے میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا وہ جو محمد بن ہارون تھے وہ کہنے لگے نہیں آپ کو بھی خواب میں یہ بات بتا دی گئی ہے نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوگا تو حضرت مالک بن دنار فرمانے لگے میں اور حیران ہوا کہ اس کو یہاں تک بھی پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہو رہا اور چوبیسواں حج کر رہے یہ تو آپ حیران ہوئے پھر سوال کیا کہ تمہیں سارا ہی پتہ ہے کہنے لگا ہاں چوبیس سال بیت گئے مجھے اس در پہ آ رہا ہوں حج کرتا ہوں جب آخری رکن ادا کرنے لگتا ہوں حج کے آخری ایام ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے آ کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا حاج قبول نہیں ہوا تو میں ہر سال ایسے لوٹ جاتا ہوں اور ہر سال آتا ہوں تو حضرت والق بن دینار آپ نے آگے سے عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ تیرا حاج قبول نہیں ہو رہا اور اتنا عرصہ گزر گیا اور تو آتا بھی ہر سال ہے عبادت گزار بھی پڑا ہے سخی بھی بہت ہے تو کیا وجہ تیرا حج قبول نہیں ہو رہا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے اگر میں بتاؤں گا نا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے آپ اس بات کو رہنے دیں اس راز کو راز ہی رہنے دیں وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ وجہ کیا ہے <تصفح> حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علمختصر آپ نے اصرار کیا اتنا کہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ محمد بن ہارون جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ ربطالہ نے میرے اوپر اتنا رحمت کی ہوئی تھی کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا میں بہت عیاش تھا شرابی تھا میں شراب پیتا تھا ہر وقت بڑا مال و دولت تھا میرے پاس گھوڑے تھے کچر تھے اونٹ تھے سونے زیورات ہر چیز میرے پاس بے بہاد تھی انکنت تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا میری ماں جو تھی وہ بڑی عبادت گزار تھی تو عصر کا وقت تھا میں شراب کے نشے میں دودھ تھا گھر میں گیا ماں جو ہے نا تندور جلا کے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ماں کو جا کے بولا اماں بھوک لگی ہے روٹی بنا دے میں شراب کے نشے میں تھا عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے تو میں نے ماں کو بولا کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے مجھے روٹی بنا دیں تو میری ماں نے بولا بدبخت اگر عبادت نہیں کرتا تو کم از کم عبادت کرنے والوں کا خیال کر لے اگر خود روزہ نہیں رکھتا تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا کم از کم ان کا ہی ادب کر لے مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد وہ روٹی بنا دوں گی تو وہ محمد بن ہارون جو تھا وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا کہ میری ماں نے مجھے ڈانٹا سخت لہجے میں تو مجھے غصہ آ گیا نشے کی حالت میں تھا میں نے اپنی ماں کو ایک تھپڑ دے مارا میں نے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا اور میری ماں جو تھی وہ جلتے تندور میں جا گری اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا بندوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ساری رات نشے میں دھوتا مجھے ہوش نہیں تھا لیکن ساری رات میں بندوں کا شور سنتا رہا بندے رو رہے تھے اگلے دن چوبیس گھنٹے بعد دوپہر کو جب میں ہوش میں آیا میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری شریک حیات جو ہے وہ اپنے کپڑے بیگ میں بند کر کے نہ جانے لگی ہے تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو کیا ہوا ہے تو وہ جو تھی وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں کہا کیوں وجہ کیا ہے تو وہ اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تو وہ جو محمد بن ہارون تھے وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ماں قتل ہو گئی ہے کہنے لگی ہاں وہ ماں جس نے نو مہینے تجھے پیٹ میں رکھا دو سال جس نے تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تیرے خشک حلقوں کا اپنے دودھ کے ساتھ تر کرتی رہی آج وہی ماں تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی ہے تو میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی تو ماں کا قاتل ہے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری ماں فوت ہو گئی اس کا جنازہ بھی ہو گیا کدھر ہے میری ماں کہ وہ تو چلی گئی اب اور اس کی وصیت تھی کہ میرے اس بچے کو میرے جنازے پہ نہ دینا اس کو میری شکل تک نہ دکھانا تو ہم نے ویسے کیا اس کو دفنا دیا تو وہ محمد بن ہارون جو تھے وہ یہ بات بتاتے بتاتے نہ رو رہے ہیں تو اس کے بعد وہ بیان کرتے کہ جب مجھے پتہ چلا نا کہ میرے ہاتھوں سے میری ماں قتل ہو گئی ہے تو جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا نا سب سے پہلے اٹھ کے میں نے اپنا وہ ہاتھ کلہڑے کے ساتھ کاٹ ڈالا کہ اس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ رسید گیا تھا اس کے بعد جتنا بھی میرے پاس مال و دولت تھا سارا کا سارا میں نے رب کے راستے میں خرچ کر دیا صدقہ کر دیا تب سے لے کر آج تک ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں ہر سال میں آتا ہوں کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے رب کا ولی کہ جا دوڑ جاتے رہا حج قبول نہیں ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کو بھی غصہ آ گیا آپ نے بھی تھپڑ دے مارا کہ تو ہے اسی لائف کہ تیرے ساتھ ایسا ہی رویہ کیا جائے کہ تو نے ماں کو قتل کر دیا تو حضرت مالک بن دینار اس کے ساتھ غصہ ہوتے ہوئے اس کو مارتے ہوئے واپس آئے سوئے تو خواہ میں حضور پاک لئے سلاط وسلام کی زیارت نصیب ہو گئی حضور پاک رہی سلاۃ وسلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے مالک بن دنار یہ تو نے کیا کیا ہے تو ایک بندے کو اس کے رب کی رحمت سے مایوس کرایا وہ بندہ اگر اس در پہ نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا وہ اگر یہاں سے آ کے معافی نہیں مانگے گا تو اور کہاں سے جا کے معافی مانگے گا کوئی اور دروازہ ہے یہی در ہے جہاں سے گناہ کو معافی ملتی ہے یہی در ہے جہاں پر معاملات درست ہوتے ہیں تو حضرت مالک بن دینار آگے سے عرض کرنے لگے رسول اللہ اس کا گناہ ہی ایسا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے بھی تھپڑ مار دیا ماں کا قاتل تھا وہ تو حضور پاک پاکرے صلاحت نے ارشاد فرمایا کہ مالک بن دینار دیکھنا یہی بچہ جس نے اپنی ماں کا قتل کیا اور اس کا حج قبول نہیں نہ ہو رہا قیامت والے دن اپنی ماں کی دعا کے وجہ سے اس کو اس کا رب جو ہے نا بخش دے گا تو حضرت مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے اور عرض کرنے لگے یار رسول اللہ وہ کیسے تو حضور پاک لہ سلاسلام نے ارشاد فرمایا کہ مالک بن دینار قیامت کا دن ہوگا کچہری لگی ہوگی تو اس کی ماں جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے نا عرض کرے گی کہ باری تالا میں نے اس کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا دو سال اپنی چھاتی کا خالص دودھ اس کے خوش حلق میں اتارا اور اس نے بدلے میں کیا کیا کہ روزے کی حالت میں تھی اور مجھے جلد تندور میں اس نے ڈال دیا اپنے ہاتھوں سے اس نے مجھے قتل کر دیا باری تعالیٰ اس کو سخت سے سخت سزا دے باری تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلا تو وہ مقدمہ درج کرے گی تو رابطہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ فرشت اس کو اٹھاؤ اور جہنم کی آگ میں ڈال دو اب وہ بچہ فرشت اس کو لے جا رہے ہیں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اب وہ بچہ پیچھے دیکھے گا. اور ماں کو بولے گا ماں دیکھ آج مجھے جہنم کی آگ میں جلا رہے ہیں ماں آج دیکھ تیرا وہ بچہ جس کا ایک درد تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا گلی محلے میں میں لڑ کے آتا تھا تو بدلے میں اگر کوئی شکایت لے کے آتا تو سارے زمانے سے لڑ جایا کرتی تھی آج دیکھ تیرے اسی بچے کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے ماں آج مجھے بچا لے وہ فریاد کرے گا وہ بار بار بولے گا تو ماں کا دل پگھل جائے گا ماں نرم پڑ جائے گی ماں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عارض کرے گی کیا باری تعالیٰ میں نے اس بچے کو معاف کر دیا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا تو بھی اس کو معاف فرما دے اور اس کو جنت کا داخلہ طا فرما دے تو رب تعالیٰ اس کی ماں کی دعا فورن قبول فرما لے گا اور اس کو جنت کا داخلہ طا فرما دے گا پھر حضور پاکری ہی صلاحت والسلام نے پھر اس سے بھی آگے اور ایک بات فرمائی کہ مالک بن دینار تمہیں پتہ ہے چوبیس سال ہو گئے اس کو یہاں پر حج کرتے ہوئے یا ہر سال حج کرنے آتا ہے جتنا بھی بندے یہاں پر حج کرنے آتا ہے رب تعلیٰ سب کا حج اسی کی وجہ سے قبول فرماتا ہے کیونکہ قیامت کے دن جو وہاں پر کچہری لگے گی اس میں جو معاملات ہوں گے اسے رب تعلیٰ بھی واقف ہے رب کا رسول بھی واقف ہے وہ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ مدت ہو گئی میری ماں رات کو سوئی نہیں تابش ایک بار جو میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے